ما يفيدونا اخذ طبع التواضع حتى يقول انسان عيب اهل التكبر ما يفيدونا نفسو دشاديش نفسو دشاديش هذول اهل النجد نفسو دشاديش هذول اهل النجد أكتبها كردانة والسمرة عليك زعلانة والثوره عليك زعلانة اه هلي هلي هلي شيلها ابوي اشيلها هلي هلي هلي هلي We'll okay. وتعليم <متصفيق> <شترك> <متصفيق> <شترك> <شترك> يلا أبوي خن حن, حن العريس. وين السيد اللي حن العريس؟ وين أبوي؟ هذا آه مكان السيد. نصي لعبود نصي. يا حنا ما خليت شباب بس شوية شوية فدوا روح لكم يا حنا ما خليت بتفو فديا بس شوية شباب. شوي شوي على المصور شوي <تصفيق> يا حنا ما خليتش بجفوف ايديا لما نجي العريس ويحن علي شيل البصراوي ها ها ها يلا بريحان العلم فينا عبود المصرى وحليه هيا يلا سيد فقار الطالقان وينك الطالقان واشي وفاك هلئ هلئ هلئ هلئ أس أس أس أس أحلى شمرة الانتقام بويا حي الله حسن روما البصراوي يا في الوزرة شباب وباقي بغداد ها النجف وما وكل شيء ما فات النجف وما وكل شيء ما فات وجعل يعبئ في تعال ورد عليا شيل الوزرة هذا إست البصراوي نصي من الحدراوي يعني انت الكوفه وبعد الكوفه بعد حتى الكوفه احلى حتى الكوفه اشيلها البصراوي هيا للعزايا هون يلا دق طفول عبود ها شي هذول للعركه واحد عيل دول